نام بدویا کنستین میرے پاکستانیوں میں ابھی آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قومیں جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لا ہوتا ہے جدھر انصاف ہوتا ہے وہ کیوں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں اور وہ قومیں جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک اور پاکستان ڈینمارک اس وقت وہ ملک ہے جو ایک سو چالیس ملکوں کے اندر جس جدر رول آف لا انڈیکس کے اندر ڈینمارک نمبر 1 ہے پاکستان ایک سو انتیس پہ ہے چالیس ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر رول آف لاء پہ ایک سو انتیس ہے اور ڈینمارک کا ایک نمبر پہ سب سے آگے کرپشن انڈیکس کے جدر جدر رول آف لا ہے وہاں سب سے کم کرپشن ہے جس میں پھر ڈینمارک ایک سو اسی ملکوں میں نمبر ون ہے یعنی سب سے کم کرپشن ایک سو اسی ملکوں میں ڈینمارک میں ہے کیونکہ وہاں انصاف ہے اور پاکستان ایک سو اسی ملکوں کے اندر پاکستان ہے ایک سو چالیس پہ اب اس کو لے لیں کہ خوشحالی کی خوشحالی ہم کتنے خوشحال ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں پاکستان کی جو اوسط آمدنی ہے پاکستانیوں کی اوسط آمدنی ہے وہ ہے ایک ہزار چھ سو ڈالر ڈنمارک کی اوسط آمدنی ہے چھیاسٹھ ہزار چھ سو ڈالر ہم ہیں ایک, ایک ہزار چھ سو ڈالر پہ وہ چھیاسٹھ ہزار چھ سو ڈالر پہ تو جو جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا وہ بچارے کشتیوں کے اندر دریا کراس کرتے ہوئے مرتے نہیں ہیں یورپ جاتے ہوئے یا خوشحال ملکوں میں جاتے ہوئے اگر وہ اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی لے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے وہ ہمارے رول آف لاء کے اوپر ہے ہماری آئین پہ ہے ہماری قانون کی حکمرانی پہ ہے. اب میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنی گورنمنٹس گرائیں اپنی ڈیزولو کی گورنمنٹس پنجاب کے اندر پختونخوا کے اندر تو ہم نے کیوں ڈیزالو کی ہم نے بڑے بڑے وکیلوں کو سب کو بٹھایا نمبر نامور وکیلوں کو بٹھایا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی گنجائش تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے خیال میں آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہوں گے جس وقت آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو ایک ایک وکیل قانون کا ماہر سب کا ایک جواب تھا کہ 90 دن کے بعد آپ الیکشن اگر نہیں کرواتے تو آپ آئین کی وائلشن کرتے ہیں آپ آئین توڑ دیتے ہیں سب کی یہ تھی ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی کوئی اپنی گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے قربان کی ہے ہم نے کر دی کیونکہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں سمجھتا اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بران ہے جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا روپیہ سو روپئے سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں قرضے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے بےروزگاری بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹریبیوشن پر لوگ اس طرح مریں جو ہمارے جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوئے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے یعنی معیشت نیچے چلی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی یا معیشت اٹھنے نہیں لگی یہ گرنے لگی ہے تو ہم نے اپنے ملک کا سوچتے ہوئے ہم نے اپنی گورنمنٹ ریزالو کر دی پتا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا اب جی یہ جو تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں اور میں اب آتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیہ ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے یعنی ہر چیز کا جب آپ اب جدھر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو خطرہ کیا فیصلہ آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ادھر آپ سب کو خوف ہوا ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ سب کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو اس لیے جو بھی کچھ کسی طرح کریں بے شک نوے دن کی ڈیٹ دے لیکن کیونکہ کی آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں آپ بری طرح ہارنے لگے ہیں تو آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہوگا بھائی سپریم کورٹ کا تو کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ وہ وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے جو آئین کی ایکسپلینیشن دیتا ہے جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھ نہ ہو کہ آئین, آئین کی کیا انٹرپٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے اور جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے آپ اس کے ایک قدم آگے چلے جائیں اس کا مطلب کہ جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا جب میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشنز کروا کروائے یعنی میں نے میرا جرم کیا تھا میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے تو بجائے آپشن ہو سندھ ہاؤس میں بیس بیس کروڑ میں لوگ اپنے بیچے اور اس طرح گورنمنٹ کرائے پبلک سے پوچھ لیں پبلک کس کو چاہتی ہے الیکشنز کروا لیں تو میں الیکشن اناؤنس کیے کہ جمہوریت کے اندر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا آپ سارا وقت اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھل گئی کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کچھ جرم کرنے جا رہے ہیں تکلیف مجھے اس کی ہوئی لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے پر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا اور فیصلہ کیا اگینسٹ کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا یا بچے بچے کو پتا ہے چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلبر اور ہے آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے ایک ڈکٹیٹر نے نوے دن کے الیکشن کہہ کے گیارہ سال تک حکومت کی تھی تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ نوے دن نوے دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہی پکڑ دھکڑ کے کر دیں ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کریں مجھے آج یہ بتا دیں ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے مجھے ایک وجہ بتا دیں اکانمی بیٹھ رہی ہے نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے حالات جب میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں یہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پھنسا ہوا کہ آئی ایم ایف کے پاس ساتھ جانا یا نہیں جانا ڈر یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے تو یہ تو پھنس گئے ہیں یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکتوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں یہ اکٹوبر الیکشن کا کیا فائدہ پاکستان کو دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیئر ہے کہ سوورنٹی بلونگس ٹو اللہ اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپرزینٹیوس الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے سوورنٹی اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے لوگ ان کا تو ختم ہو جانا نوے دن اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہمارے اوپر حکومت کرنے کی کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے ایک آدمی نیبزدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا جس نے جس طرح کی کاروائیاں ہمارے خلاف کی۔ مجھے آج ساری ذرا کیئر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا ہمارے اس وقت پختونخوا میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں اکتیس سو لوگ جیلوں میں ہیں ہمارے جو ورکرز ہیں اکتیس سو جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں خوف پھیلایا ہوا ہے انہوں نے اتنا خوف ہے کہ سب ساروں کو ڈرایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں باہر پولیس پہنچ جاتی ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو رکھا ہے جنہوں نے پچیس مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسلط کیا اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے ایک طرف وہ نون لیگ ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں پولیس پروٹوکال مل رہا ہے دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے آٹھ مارچ کو کی اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آ گئی پھر پتہ چلا جناب ایک سو چوالیس لگ گیا اور وہ بھی اناؤنس کیا اور پھر پتہ چلا وہ بھی غیر قانونی ایک سو چوالیس لگایا اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ مار دھاڑ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد چودہ مارچ آ گئی اس کے بعد پندرہ مارچ کو میرے گھر پہ اٹھارہ مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تریک انصاف انتشار پھلا رہی ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہے الیکشنز کروانے کے لیے وہ انتشار کیوں چاہیں گی انتشار تو وہ چاہیں گے جو, جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے وہ چاہیں گے ہر قسم کا ہر با استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پر پریشر ڈالا ہوا ہے صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس موسن نقوی کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں انگریز کی تاریخ اٹھا لیں پولیٹیکل پرزنرس کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ کی ان کو ٹارچر کیا گیا تشدد کیا گیا یہاں ہم ہمیں لوگ پکڑتے ہیں میں نے انٹرویو کیا جو لوگ چھوڑے, چھوٹے ہیں باہر وہ کیا کہتے ہیں جی پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلین نہیں ہے نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ جس سے ہم نے پوچھا اعظم سواتی شباز گل ابھی حسان نیازی سوشل میڈیا کے لوگ وہ سارے یہ کی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں وہ لوگ جو ہے جو الیکشن چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلے انت, پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے ادھر سے انہیں کو اٹھا کے انہیں ایف آئی آر اور پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نان ریپرزینٹیو ہے نہیں ہے کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے آپ اکتوبر تک اور اکتوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی آپ سوچے یہ فنڈ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیٹگر نہیں کیا ظلم لیدا یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیٹگر نہیں کی تو یہ جو ان کے لیے تو یاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے نوے دن میں انہوں نے مسلط کر دیے ساری ادھر فضل الرحمان کی حکومت ہے ادھر یہ شباز شریف کی حکومت ہے اور شباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہے اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں اخوا کر رہے ہیں اظہر معاشوانی آٹھ دن سات دن کے لیے غائب ہو گیا اس کی فیملی میرے پاس بہن آئی میرے پاس بیوی آئی بھائی آیا حیران پریشان کی جی کدھر غائب ہو گیا سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں ذلے شاہ کی طرح ذلے شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کرے اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ تو یہ سوشل میڈیا کے کی لوگوں کیوں پکڑ رہے ہیں یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا جو چینلز ہمیں دکھاتی تھیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا جو اتنی زیادہ رکاوٹیں پہلے لاہور بھی سیل کر دیا اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا اور کس نے دکھایا سوشل میڈیا نے اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلام ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دیا اب سوشل میڈیا پہ بند کریں اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آ کے کہتا جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ پی طریقۂ انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے وہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں تو ساری گیم تو یہ ہے تو یہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ جو پی ڈی ایم کا ہے اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کرش ہو جائے گی یہ نٹ شیل میں سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ سارا پروسیجر ان کا غلط تھا جو انہوں نے میرے گھر آ کے چودہ کو چھبیس گھنٹے اٹیک کیا ہزاروں پولیس رینجرز بطر بند گاڑی یعنی جس طرح کوئی کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے سارا اٹیک غیر قانونی تھا ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کچھ نہیں کیا انہوں نے جب اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو, تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں تو اگر میں اشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے یہ جان کے انہوں نے وہ اریسٹ وہ اشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے ایک سو چالیس کیسز ہیں تو تو جو بھی کبھی کون سا کیس تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں کیونکہ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا اور انہوں نے پھر جی آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا اگر تو یہ نا ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جی آئی ٹی کا ریکارڈ کس نے تباہ کیا کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے جی آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے جان خطرے میں ہے اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں مقصد کیا ہے کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے تو میں آخر میں میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں میں, میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں چیز دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نہ ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں فیصلہ کن وقت اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت نوے دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے ہم نے اپنی گورنمنٹس نوے دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ نوے دن کا کہہ کے گیارہ سال ہو چکا ہے پاکستان سے بھائی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے اگر آج سیکورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے کوئی فکر نہیں تین چار دھماکے کروا کے اکٹوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے تو اس کا تو کوئی اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئن کی شک اس نے استعمال کرنی اور کون سی رات کر دے رہی ہے جنگل کا قانون بن جاتا ہے تو جنگل کا قانون میں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈینمارک اور پاکستان یہاں کے وسائل دیکھ لیں ڈینمارک کے وسائل دیکھ لیں ڈینمارک کے پاس ہے کچھ نہیں یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے ان کیٹھ ہزار چھ سو ڈالر اٹسٹھ ہزار چھ سو ڈالر ان کی اوسط آمدنی ہے اور یہاں ہماری ہے ایک ہزار اور چھ سو ڈالر کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیاست ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا رول آف لا قائم کیا تھا اس کے بعد خوشحالی آئی تھی پہلے رول آف لا پھر خوشحالی ڈینمارک اور پاکستان سامنے ہے آپ کے وہ خوشحال ملک ہے یا غریب ملک ہے وسائل یہاں زیادہ ہے کیونکہ جنگل کا قانون ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے جو پی ٹی ایم نے کیا ہے یہ جنگل کا قانون ہے اسی نواز شریف نے جو لنڈن میں ایک مفرور سزائے یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ ہیں کون نہیں مانیں گے اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو انہوں نے پیسے چلائے تھے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے موز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے اس ملک میں رسپیکٹ ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے اس نے لوگوں کو خرید کے دھمکا کے ڈرا کے مافیا سٹائل جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسلین مافیا یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر کبھی ٹیپ ریلیز کر دی کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا پولیٹیشن نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں مافیاز ہیں یہ وہ لوگ ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ ہے پہلے دو انہوں نے پیسہ چوری کیا اس کے لیے ادارے کمزور کیے کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر پہلے ان کو ان کو کمزور کیا اداروں کو اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدو و جہد کی اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے وہ لے لیا اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا تاکہ جو ان کو گیارہ سو ارب روپے کے اپنی چوری ان کو ماف کر دی گئی تھی وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے یہ تو بیٹھے باہر ہیں اور وہ ڈالر ان کا باہر پڑا ہے ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں بچارے مار رہے ہیں کیونکہ ان کی انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے ان کی فورن پالیسی وہ ہے جو ان کا پیسہ بچا سکتی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی عوام کے مفادات کی حفاظت نہیں کرے گی یہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے تو آج پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا وہ ڈاکو یہ طاقتوار اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہیں آئن اور قانون کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ نائنٹی ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے آزادی آتی ہے انصاف سے انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے یہ جو اکتیس سو ہمارے ورکرز پکڑے ہیں یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو افغا کر کے جیلوں میں ڈال لیں کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کس کوئی بھی سیف نہیں رہے گا کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا شکریہ پاکستان زندہ باد